دعا کیا کریں نا اپنے لیے میرے لیے بھی کیا کریں کہ رب تعلیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے جس طرح وہ چاہتا ہے جس طرح اس کا رسول چاہتا ہے ارے جی کبھی کبھی میں گلی سے جا رہا ہوں نا میں نے سنا ایک بندے نے کہا کہ یہ جی قاری صاحب جا رہے ہیں یہ نا تہجد گزار میں نے سنا تو میں اکیلے بیٹھ کے رونے لگ گئے میں نے کہا میں نے تو تہجد پڑھی نہیں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 قیامت والے دن کیا ہوگا گیا ساتھ حضرت جی بہت بڑی راتیں گے بہت بڑی راتیں گے سرگی کا ٹائم اٹھا کریں اٹھنا تو ہے آفس بھی جانا ہے سکول بھی جانا ہے تو سرگی کا ٹائم اٹھیں جہاں سات بجے اٹھنا ہے وہاں پر چار بجے اٹھیں دو گھنٹے پہلے اٹھ جائیں جہاں آپ نے گیارہ بجے سونا ہے وہاں آپ نو بجے سو جائیں سہری کے ٹائم اٹھیں اور رب تعلیٰ سے ہم کلام ہو جائیں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 اور کوشش کریں کہ آئندہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا ربدالہ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آواز آئے گی مسجد میں پہنچیں گے موت تو آئے جائے گی خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق تا فرمائے